BELAJAR MENULIS HURUF KECIL N Cara tulis huruf N Langkah 1 Lukis tiang kecil Langkah 2 Buat bukit Lukis tiang kecil Buat bukit Lukis tiang kecil Buat bukit Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Selepas huruf M, huruf N pula. Lukis tiang kecil buat bukit juga. Adik jangan lupa buat satu saja. Itulah dia huruf N.